وما فيها من هموم وغموم وأحزان وقرب ومكدرات ومنغصات إلى غير ذلك مما يلقاه العباد في حياتهم الدنيا صباح مساء وليل نهار وفي جميع أوقاتهم وأحوالهم قال رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال تبارك وتعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وبين رب العالمين في كتابه الكريم ان دوام الحال من المحال فقال تبارك وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال رب العالمين كل يوم هو في شان والله تبارك وتعالى ينعم على عباده ليسمع منهم شكرهم على هذه النعم ويبتلي عباده تبارك وتعالى بالضراء وبالمحن وبالضيق وبالضنك وبالابتلاءات العامة والخاصة كل ذلك ليسمع من العباد صبرهم ودعاءهم ورجاءهم وحسن توكلهم عليه تبارك وتعالى. عسى ما ترى ألا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر. عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا لاح عسر فرج يسرا إنه قد الله إن العسر يتبعه يسر. وقال الشافعي رحمه الله: "ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج"، فالفرج بيد الله تبارك وتعالى فهو الذي يفرج عن العباد كرباتهم، وهو الذي من شأنه تبارك وتعالى أن يزيل عن الهبأ العباد همومهم وغمومهم وأحزانهم فالفرج بيد الله تبارك وتعالى فما من ضيق وما من شدة وما من ضنك وما من عسر وما من تغير في الأحوال وتكدر في الأفكار وما من سوء في التغيرات المعيشية إلا وكل ذلك بيد الله تبارك وتعالى ليعلم العباد أن الأمر كله لله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى هو وحده القادر على أن يفرج عن العباد ما نزل بهم مهما كانت هذه النازلة مهما كانت صغيرة ومهما كانت كبيرة مهما قصرت مدتها ومهما طالت مدتها ولكن العباد جميعهم لا, لا يستوون في الإيمان بما ينزل عليهم من بلاء ومن قضاء الله تبارك وتعالى وشأن المسلم في جميع الأحوال هو الصبر على البلاء والرضا بالقضاء وحسن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يرفع عنه ما نزل به والمسلم في جميع أحواله يتقبل ذلك بمنتهى السرور والفرح لأنه يعلم أن كل أحواله بيد الله تبارك وتعالى فقره بيد الله غناه بيد الله بيد الله، مرضه بيد الله، إلى غير ذلك مما يلقاه العباد في دنياهم، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، كل ما يصيبك في هذه الحياة الدنيا من هموم وغموم واحزان ومنغصات ومكدرات وشدائد ومحن وابتلاءات فهي خير لك. وهذا الخير قد لا يحيط به الإنسان علما فيتصور أن ذلك عياذا بالله من ظلمه تبارك وتعالى له ومن عقابه تبارك وتعالى له ولا يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يظلم عباده مثقال ذرة ولا يعلم أن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة ولا يعلم ان الله تبارك وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون ولا يعلم انه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه خالصه نصوحه لله تبارك وتعالى واحوال العباد ينبغي ان تكون حاضرة شاهدة منظورة أمام كل واحد منه فما من بلاء ينزل بالعباد إلا والعبد في خاصة نفسه سبب من أسباب نزول البلد لأن المعاصي والسيئات والمنكرات هي أكبر ما يجعل العبد مهموماً ومغموماً وحزيناً، فيتنغص عليه حياته وعيشته، وتضيق عليه في فكره، وتجعله عاطل الفكر، وتجعله عاطلاً عن الخير، وتجعله مهموماً مما يكون في مستقبل حياته، فعندما ينظر عمر أو زيد إلى من فضل عليه في الحياة الدنيا برزق. بمال بولد بصحة فإنما ينظر إلى نعم الله تبارك وتعالى على الآخرين من عباد الله وفي هذه الحال ينبغي أن يحمد رب العالمين تبارك وتعالى ما على ما أنعمه عليه من نعم صغيرة وكبيرة وعند الله تبارك وتعالى من النعم ما لا تحصى وعندما ينظر عم أو زيد بالمقابل إلى غيره إلى أكثر المسلمين وما هم عليه في المعيشة المنعمة والمعيشة الطيبة فينبغي عليه أن ينظر في خاصة نفسه إلى مأكله ومشربه وملبسه وصحته وعافيته وحسن تصرفه وحسن تدبيره لاموره فان ذلك كذلك بامر الله تبارك وتعالى وكذلك عندما ينظر العباد الى الاسباب التي تجعلهم في غايه من الشده ويجدون انفسهم امام معاص ماضيه وامور منكره وسيئات في الاقوال والاعمال والنوايا فهي التوبه التي يحتاجون اليها في كل وقت وفي كل زمان حتى يمحصون وحتى يتخلصون مما نزل بهم وحتى تتقلب احوالهم من الضيق والشده والمحنه الى الفرج والى التيسير والى السرور وإلى الفرح وإلى غير ذلك مما يتمناه كثير من العباد في حياتهم الدنيا وكذلك قد يكون البلاء وقد تكون الشدة وقد تكون المحنة من الله تبارك وتعالى رفعة لدرجات العباد وقد تكون تكثيرا للسيئات ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله تبارك وتعالى وما عليه من خطيئه لان الله تبارك وتعالى عندما ينعم على العباد بالجنه وما فيها من نعيم فان الله تبارك وتعالى يقدر لكل واحد منا منزلته التي يبوئها اياه في الجنه وقد لا يكون العمل الصالح وحده كافيا في بلوغ هذه المنزل عندئذ يبتليه الله تبارك وتعالى من مصائب في حياته الدنيا حتى يخرج من حياته الدنيا وله هذه المنزله المعينه وقد يكون البلاء في حق اخرين رفعه في درجاتهم هم قد بلغوا باعمالهم الصالحه في حياتهم الدنيا منزله ما فيكون الابتلاء في حقهم رفعه ما فوقها رفعه في جنات النعيم ومهما يكن فاذا عرف العباد ان الفرج بيد الله وان الشده بيد الله تبارك وتعالى وان جميع احوالهم بامر الله تبارك وتعالى فينبغي عليهم أن يعرفوا أن الله تبارك وتعالى يجعل من بعد العسر يسرا وأن الأمور لا تدوم بحال وكل من نزلت به نازلة وطالت هذه النازل في نفسه من مرض من تبدل في الاحوال من تكدر في المعيشه الى غير ذلك من الامور من فقر من ضيق من ضنك في المعيشه من قله ذات اليد الى غير ذلك مما يلقاه العباد ويجعلهم في غايه من الهم، مهمومين، في غايه من الحزن، محزونين في غايه من الغم مغمومين مبلسين الى غير ذلك مما يلقاه العباد وتكون افكارهم مشغوله بما يكون في حينهم وبما يكون في ما يستقبل من امور حياته فالله تبارك وتعالى بيده مقاليد الامور وما على العباد سوى ان يعرفوا أن القدوة الحسنة التي ينبغي أن يسير عليها في حياتهم الدنيا هي ما كان عليه الأنبياء والأولياء والصالحون من عباد الله تبارك وتعالى فهم الأسوة الحسنة في كل بلاء وفي كل محنة وفي كل شدة فهم الأسوة الحسنة التي ينبغي على العباد أن يسيروا عليهم وأن يتعلموا كيف عاش هؤلاء، وكيف واجه هؤلاء ما نزل بهم من هموم وغموم وأحزان. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الكريم القصص الطيبة المباركة التي نستخرج منها العبر والعظات في سائر أحوالنا في الرخاء وفي الشدة. في اليسر وفي العسر، في الضيق وفي الفرج إلى غير ذلك من الأمور، والله تبارك وتعالى عندما يقص علينا قصة من القصص المباركات، فإنما يبين لنا أن بعد أن بعد الشدة فرجا، وأن الله تبارك وتعالى عندما يفرج عن عباده فهذه نعمة تستحق الشكر والحمد. وتستحق من العباد أن يعرفوا فضل ربهم تبارك وتعالى عليه والله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم قصة أيوب عليه السلام وما كان عليه من مرض وابتلاء جعله هذا الابتلاء مقبلا على رب العالمين تبارك وتعالى سائلا إياه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يلجأ إلى رب العالمين سائلا إياه أن أي يرحمه لأن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وتأملوا الاستجابة الربانية فيما تسمعونه من آية وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين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 رب لا تذرني فردا وانت خير الوارث فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فهذه ثلاث قصص وثلاث نماذج للفرج والشده وكل نبي له قصة مختلفة عن الآخر ليعلم العباد شدة ما ينزل على أنبياء الله تبارك وتعالى وبالمقابل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسير عليه العباد في سرائرهم وفي علانيتهم وفي علانيتهم وفي جميع أحوالهم في هديه صلى الله عليه وسلم يتخذونه قدوة في أخلاقه صلى الله عليه وسلم يتخذونه قدوة في معاملاته صلى الله عليه وسلم يتخذونه قدوة في عبادته إلى غير ذلك من, من الأمور أقواله وأفعاله وأحواله ينبغي أن تحتذى حذو القذة بالقذة، لا ينبغي أن يكون عمر أو زيد ممن من يأخذ على هواه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد ويطرح ما يريد، لا هكذا تعامل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ ككل، وتؤخذ بمجموعها. ولذلك نرى كثيرا من الناس تتبدل احوالهم ولا يعرفون في بوطنهم هذا الذي نزل به كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل كيف كانت معامله النبي صلى الله عليه وسلم لربه وللخلق عند نزول الشدائد وعند نزول المحق الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا, فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء كانوا في غايه من المحنه وفي غايه من الشده ثم انزل الله تبارك وتعالى في قلوب عدوهم الرعب فانتصروا بلا معركة وكانت عاقبة أمرهم حميدة أنصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم، فانقلبوا بنعمة من الله برحمة من الله بفرج من الله لم يمسسهم سوء لم يصب واحد منهم بجرح من الجراحات التي تكون في الغزوات والمعاد كل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى وليعلم العباد كل العباد أنه ما دام رجاؤهم بالله تبارك وتعالى كبيرا وما دامت أمورهم وما دامت أحوالهم وما دامت حياتهم سائرة وفق مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى يجعل من بعد الشدة فرجا ومن بعد العسر يسرا واسمعوا ما جاء في السنة النبوية من أحاديث مباركات تبين لنا فضل التفريج للقربات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله من قرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضعًا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكور وأن مع العسر يسر نسال الله رب العالمين ان يفرج عنا قوباتنا وان يزيل عنا همومنا وغمومنا واحزاننا اقول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فيا ايها المبتلى ويا ايها المهموم ويا ايها المغموم ويا ايها المحزون ويا ايها الذي ضاقت بك الدنيا ولم تتسع بعد ونزلت بك الشدائد ولم ترفع بعد امامك الاسباب المباركات التي بها تدفع ما نزل بك من شده ويكرمك الله تبارك وتعالى بالفرج الكبير ومن أكبر ذلك الدعاء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل يعني لا تنتظروا أن تنزل بكم نازلة حتى ترفعوا أكف الضغاعة إلى الله تبارك وتعالى أن يذهب عنكم ما نزل بكم وإنما حال المؤمن القوي هو أنه يتعرف على الله في الرخاء يدعو الله في الرخاء كما يدعوه في الشد اللهم ارفع عنا البلاء اللهم إنا نسألك أن تزيل عنا الهموم والغموم والأحزان يدعو بذلك في حال رخائه وكذلك يكون الدعاء في حال شدته وكرده أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اياهم مع الله قليلا ما تذكروه وقال رب العالمين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وقال رب العالمين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كون فالدعاء يا عباد الله هو اكبر سبب من الاسباب التي بها يفرج الله تبارك وتعالى عن عباده ما ينزل به ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كربه امر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا يستغاث إلا بالله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشد إذا نزل بك هم غم حزن شيء مما يعكر مزاجك ومما يجعلك مشغول البال ومما, ومما يجعلك مهموم القلب ومما يجعلك حزينا فقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوات المكروب: اللهم رحمتك ارجو، اللهم الفرج ارجو، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، لا احكم التصرف في نفسي، ولا استطيع ان ادبر احوالي، فاموري كلها بيدك يا رب العالمين، فعندما يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويعلم ان بعد الشده فرجا وان بعد العسر يسرا وان الله تبارك وتعالى ما وان الله تبارك وتعالى يجعل من بعد العسر يسرين كل ذلك بشاره وكل ذلك وعدا من الله تبارك وتعالى وفضلا منه اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا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 ففي هذه الأدعية المباركات توحيد لله تبارك وتعالى، واعتراف من العبد أن جميع الأحوال بيد الله تبارك وتعالى، فكما أن الله تبارك وتعالى هو ربنا، وهو المنعم علينا، وهو المتفضل علينا، وهو القادر علينا على وهو القادر على أن يغير أحوالنا، فهو المعبود بحق. وهو المستغاث وحده تبارك وتعالى وهو الذي ندعوه تبارك وتعالى وحده وهو الذي نتوسل إليه تبارك وتعالى وحده فكل عبادة من العبادات القولية والفعلية لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى وهذا من كمال التوحيد الذي ينبغي أن تكون القلوب عامرة به فعندما تكون القلوب ممتلئة توحيدا لله ممتلئة اعترافا بالله تبارك وتعالى على عباده ولذلك من عظيم الدعوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها ويقول من أصابه هم أو غم فليقل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك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 ترحه ومكان حزنه فرحه، فقالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال بلى ينبغي على من أصابه هم أو غم أو حزن أن يدعو بهؤلاء الكلمات المباركات يدعو بخشوع قل يدعو بحضور به يدعو ربه تبارك وتعالى ويسمعه جل وعلا شكواه وما ينزل به في أمر دنياه يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله إذا بليت فثق بالله ورّ به فإن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله كذلك يا عباد الله من عامل الله بالتقوى من اتقى الله تبارك وتعالى في عبادته من اتقى الله تبارك وتعالى في معاملته للخلق في حال رخائه وأطاع رب العالمين وسارع في الخيرات واتقى الله تبارك وتعالى بامتثال اوامر باقامه الصلوات المفروضه باقامه الصلوات المكتوبه بطاعه الوالدين بصله الارحام بكف اللسان عن اذيه المؤمنين من عباد الله والمؤمنات بتقوى الله تبارك وتعالى باجتناب المحارم بإجتناب السيئات بالبعد عن المخدرات بالبعد عن الأمور التي تغيب العقل من المسكرات من البعد عن مصاحبة الأشرار والسيئين والمعروفين بالبعد عن الله تبارك وتعالى من اتقى الله تبارك وتعالى وعامله في حال رخائك عامله الله تبارك وتعالى باللطف والإعاابة في حال شدته ذلك كثرة الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم تذهب الهموم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فقال رجل أجعل لك من دعائي الربع قال لا قال أجعل لك من دعاء النصف قال بل اجعل دعائك كله صلاة عليه وإذا تكفى همك ويغفر الله تبارك وتعالى ذنبه كذلك يا عباد الله التوبة والاستغفار فإنها تنفع كثيرا وكثيرا في رفع البلاء وفي زوال الشدة وفي إزالة المحنة والهم والغم والنكد وغير ذلك مما يكون في دنيا العباد فمن لازم الاستغفار وأكثر من الاستغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أثرت وما أنت أعلم به من كذلك ذكر الله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن بسماع القرآن بالعمل بالقرآن بحسن التوجه والتوكل على الله تبارك وتعالى فمن أحسن ظنه بالله وعرف أن الله تبارك وتعالى أو عرف أن من يتوكل على الله تبارك وتعالى فهو حسبه، فإن الله تبارك وتعالى فارج عنه همه، ومزيل عنه ما نزل به من غم وحزن، فنسأل الله رب العالمين أن يفرج عنا الكرب، وأن يزيل عنا المحن والبلاء والشدائد، اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وجلاء احزاننا وذهابهم منا اللهم علمنا منه ما ينفعنا اللهم ذكرنا منه ما ننسينا اللهم اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقواه وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاه اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين